A co bych změnila, um, tak ve svém životě jako, um, necítím nějakou vyloženě potřebu, um, kterou bych musela řešit, ale, ale určitě by se vždycky hodilo, kdyby jsme měli třeba um, Možnost nevolit, buď budeme žít tady, nebo budeme žít tam, ale mohli bychom třeba žít na obou, obou místech v České republice i v Americe a mohli jsme pendlovat mezi tím, což prakticky nejdeme až tak moc realizovat, když má člověk jedno zaměstnání a musí, nebo je něčím vázaný na jednu společnost. Takže to bych změnila, kdyby, kdyby se dalo, tak mít jakoby dvě rezidence a, a mít možnost mezi nimi pendlovat trošičku volněji. To znamená pracovat jedině už v éteru internetu a, a nejlépe děti vzdělávat i taky pomocí, pomocí počítače a prostě být tam, kde zrovna se nám chce být. Tak já bych, kdybych mohla něco ve svém životě změnit, tak já bych změnila to, že jsem měla odjet někam do světa daleko dřív, než ve 24. Asi jsem měla jet už hned třeba na střední škole nebo během bakaláře. Tak to bych změnila asi. A jinak, jinak bych neměnila asi nic. Na... Každý svého štěstí s trůjcem.